Uh, ano, mám rád filmy, ale moc filmů jsem neviděl, protože uh, většinou mě neláká divat se na nějaký film dvě nebo tři hodiny. Na jaké filmy? Mm, třeba na nějaké detektivky nebo nějaká dramata. Uh, mám rád film Absurdistán se jmenuje Idiocracy v angličtině. Taková blbost trošku, ale sranda. A pak mám rád všechny filmy od Marvela. Mám rád dobré filmy, to znamená, že nemusí to být nějaký specifický žánr, ale musí to mít, jak se říká, hlavu a patu. Musí to být dobře udělaný a pak už je to úplně jedno, jestli je černobílý nebo barevný, jestli je němý nebo hraný. Mám, mám na to celkem jako otevřenou, otevřený pohled. Hele, to, co mi kamarádi doporučí, ale můj takový nejoblíbenější žánr budou asi jako buď romantický komedie, anebo akční filmy. Jo, komedie, to se líbí ženským, že se na to s nima rád dívám, no. ale komedie jsou první. Ale já